Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabiliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aprel ayı üzrə pensiya, muavinət, təqayüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişini təmin edib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumatı yayıb. Bildirilib ki, aprelin 8-də Bakı-Sumqad şəhərləri və Apşeron rayonu 15-də bölgələr üzrə eləcə də güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları. Aprelin 22-də müavinət, təqayüd və kompensasiyalar, aprelin 23-də isə ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə ödənişlər vətəndaşların hesablarına köçürülüb.